Збір учасників на Соборній площі. Тренерка Олена Савченко проводить розминку. О 9.00 стартують перші учасники. Три, два, Тетяна В'язнікова бере участь у складі команди з п'яти людей. До змагань готувалася місяць. Відвідувала спортивну залу, виконувала силові вправи на тренажерах. В змаганнях такого рівня дівчина бере участь вперше, але у власних силах та витримці впевнена. «Настрій бойовий, я тренувалася, налаштуватися допомогла команда моя. Я сьогодні біжу три кілометри з командою своєю і розуміння того, що є люди, які допоможуть, які підтримують на дистанції, ну це дає впевненості». Захід розрахований як на досвідчених спортсменів, так і на новачків. За бажанням учасники давають дистанцію 3 кілометри, яка включає в себе 15 перешкод та 5 кілометрів, де 20 локацій. У кожного учасника власна мотивація у змаганнях. «Якщо ми говоримо про самого учасника, то звичайно зробити коротенький екзамен своїх фізичних можливостей, отримати масу здоволення, нестандартних емоцій. Якщо ми говоримо про професійних атлетів, то звичайно перемогти, тому що у нас є можливість зайняти перші призові місця, відповідно отримати кваліфікацію на чемпіонат Європи і чемпіонат світу за Якщо ми говоримо про командні забіги, то це такий своєрідний формат сучасного тимбілдингу. Від Соборної площі бігуни рухаються у напрямку парку Перемога. Тут на них чекають перешкоди у вигляді скеледрому та подавання водної стихії. Учасники мають пробігти водою вздовж берега, доки не закінчиться локація. А далі грязьові ванни. Тут три вириті ями наповнені водою, глибина близько метра. Спортсмени мають стрибнути в них та вилізти на поверхню. <звук> Участь у змаганнях взяли і представники влади. Гарно, поки що нормально. Але це ж лише половина. Подивимося далі. Тим часом, поки інші продовжують долати перешкоди, ті, хто стартував раніше, наближаються до фінішу. Прошло близько години, як Тетяна В'язнікова стартувала з Соборної площі. Два останню перешкоду – скеледром з водоспадом. Дівчину підтримують друзі та члени команди. Ощікування на всі 100 відсотків, перешкоди були дуже крутими, я зробила те навіть того, що я від себе не очікувала. Я просто з розгону заплигнула на велику рампу, мене схопили. Звичайно, якщо б не команда, якщо б не круті чоловіки, які мені допомагали, я б навряд чи впала. На фініші учасників пригощають протеїновими коктейлями для відновлення енергії. На шиї вішують медалі за участь. А ось вже на фініші найстарший учасник змагань – 63-річний одесит Володимир Дудник. Чоловік бере участь у змаганнях втретє. На плечі татуювання – символіка екстремзабігу «Race Nation». Я вже без цього не можу. І коли люди дивляться, у мене так трохи гордість. Що я не просто татуюровку зробив, Я можу доказати, що я не просто так її зробив. Я себе чувствую на 20 років, ось і все. Абсолютно. «Іграє роль, кількість тренувань в тиждень, в місяць, в рік. Вот і все. А сколько років абсолютно ніякого значення не має». Найважчою перешкодою організатори змагань називають «каскад». Там фактично питання страху. Питання там, там фізично він не важкий. Його подолати фізично достатньо е, просто. Але зробити цей перший крок, як правило, чомусь людям складновато саме. Вони бояться зробити перший, перший стрижбок. Після того, як вони роблять перший стрибок, далі все йде вже значно легше. Кожен з бігунів отримав медаль за участь. Спортсмени, які змагалися в категорії Еліт та давали маршрут в 5 кілометрів, отримали кубки та подарунки від спонсорів заходу. Цього ж сезону Race Nation відбудеться у Буковелі, Одесі, Дніпрі, Львові та Вінниці. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.